Influenssakausi on jo käynnissä ja tapausmääriä on lisääntyvästi. Epidemia ei ole kuitenkaan vielä huipussaan, vaan huippua odotetaan vuodenvaihteen jälkeen todennäköisesti. Kiertävät influenssavirukset ovat olleet enimmäkseen A-viruksia, tyyppiä H3N2, ja tapauksia on ollut ikäisille ihmisille. Nyt erityisesti riskiryhmillä, kuten pienillä lapsilla, vanhuksilla ja perussairailla ihmisillä influenssa voi olla vaikea sairaus ja heidän on tärkeää suojautua sitä vastaan rokotteella. Tänä vuonna influenssarokotteita on otettu hyvin aktiivisesti, mikä on hieno asia.